Розпочали свято для дітей з концерту. Далі на сцені з'явився святий Миколай. Доброго дня діти шаном на громада. Хмельничанка Оксана разом із дітьми цьогоріч вперше взяла участь в акції Листи до святого Миколая для нас це дуже важливо У нас шестеро дітей. Я думаю, для кожної важливо дуже дитини важливо вірити в чудо. Ми наші діти вірять в Миколая, і ми дуже радіємо, що знаходяться. Ті, яких Миколай торкає їхнє серце, щоб робити такі подарунки. Донечка у нас дуже любить лялечок і катати їх у колясочці. До старші дітки, знаючи про це, написали замість неї. Один із її синів Адам каже, для себе у святого просив блютуз-колонку. Листи писав разом зі своїми молодшими братами. Розповідає, що вони хотіли отримати у Братики? – Ну, цей таку машинку, як там, як розкладається скречера, типу, а це просто машинку. На захід прийшла зі своєю семирічною донькою Хмельничанка Алла. Розповідає, третій рік поспіль пишуть листи Святому Миколаю. Побажання для Лерочки: іграшки, розвиваючи для занять вдома, а і також Лера Неходяча дитина, вона більше часу проводить в ліжку. Ми попросили Святого Миколая ортопедичну подушку у обласній філармонії. Сьогодні благодійники вітали дітей з Хмельницького та тергромади. Говорить директор благодійного фонду з Хмельницький отець Іван Данкевич. Попередні дні ми здійснювали цю акцію в межах області в різні інтернатні заклади у кризовій сім'ї, багатодітні сім'ї. А сьогодні такий завершальний момент. В першу чергу це є потребуючі діти з особливими потребами. Також з нашого реабілітаційного центру, тобто це є діти, які мають потребу справді в цьому. Ви б бачили знаєте, інколи цих дітей, коли їм привозили ці дарунки, вони мали такі очі, не мали такі посмішки, батьки їх не дякували, тому що батьки не можуть самі цього зробити. Тому я дуже би заохочував, коли ми навіть купляємо ці дарунки, долучати своїх дітей, бо інколи наші діти не цінують те, що вони мають але бачачи потреби тих, хто цього потребує, змінюються і цінності. За словами Івана Данкевича, цю акцію проводять більше десяти років. Перший раз ми починали з 25 листів, цього року вже така велика кількість – 1025 листів. І з кожним роком це, це кількість зростає. І зростає кількість помічників Святого Миколая. Тому що навіть цього року ми не змогли забезпечити всіх, хто мали бажання бути помічником цими, цими листами. До збору подарунків долучались волонтери, школи та усі охочі. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.